Fotografie malého náměstí. V ústředí té fotografie je bývalá radnice, budova bývalé radnice. Na budově je znak města Hradce Králové, takže je to patrně ještě z období, kdy tady ta radnice fungovala. Vedlejší dům je zajímavý tím, že v jeho dvorním traktu byla postavena Sokolovna, tedy později Sokolovna a je velmi zajímavý, takový ten ohromný klenák nad vstupem. V současné době ta rekonstrukce klenáku se moc nepovedla, on je rozdělen na část kamenou a na část omítkou, takže nevytváří takový ten ohromný tvar. Ty klenáky v architektuře se objevovaly běžně, byly zdůrazňovány a tady ten tvar se dostal až do takové výtvarné polohy. Na samém kraji je dům, ve kterém je nyní divadlo Dragho využívá, ale byl to významný dům Františka Červeného. František Červený vyráběl žestové nástroje, byla to významná výroba v Čechách. Je to už v období, kdy byla zbořena ta mítská, mítská brána, to už tady nám chybí, a je to období, kdy se částečně opět zase prováděly dlažby, ale jenom v těch částech, kde se chodilo. Tak, jak stojí ta skupina hochů a to děvče, které jsme patrně měli už na jedné fotografii, tak to byla zase zlomková dlažba, po které se prakticky nedalo dobře jezdit a chodit. A tam, kde se jezdilo, tak byly provedeny dlažby z pískovce nebo, nebo z žuly. Je to ještě takovéto klasické uspořádání, kdy po obvodu náměstí jsou chodníky a uprostřed je volná plocha, která sloužila jako tržiště. Můžete si všimnout, že je tam naprostá absence stromů. Je to ještě v období, kdy se stromy ve městech nevysazovaly, Ostatně to město bylo obklopeno zelení, hned, hned vlastně, když se běhnete dolů ulicí Míckou, tak tam už začínaly volné luka kotlin, stromořadí a volná příroda. Takže v té době nebyla ani potřeba, potřeba sázet ty stromy, ty zeleně okolo města bylo spoustu. I když je to už období, kdy začalo fungovat okrašlovací hnutí a to okrašlovací hnutí se právě zasadilo, že ta města, a zejména i tedy město Hradec Králové, mají spoustu zeleně, spoustu alejí a parků. Nezbytnou součástí radnice jsou vždycky hodiny, takže ty tady máme. A zajímavý je pohled i na střechu radnice, kde ta střecha radnice není prolomena žádnými výkýři jako v současné době.